نحن فالمجلس ديال الكريم ديال كريم ديال فكو وهي أن أنا نوادي في فعاليات كثيره وفقرات ثقافيه متنوعه من معرض فوتوغرافي تحت عنوان كوديسولو والمغاربه ثم قراءة شعريه حول القبر للمقبره الإسبانيه وكانت فقره ديال الصباح والفقره الثانيه كانت قراءه جماعيه لبعض النصوص ديال كوديسولو باللغات المختلفه بالعربيه والإسبانيه والفرنسيه حول اعمال اختصاصات وشهادات حول الكاتب ون وديفو هذه هي بدايه لمجموعه من الفقرات الثقافيه اللي خلدوا فيها هذا الكاتب الكبير دفين مدينه العرائش مستقبلا في 2023 عندنا دوله دوليه بالتعاون مع وليد متعدده الاختصاصات ديال العرائش حول الكاتب واعماله ان و... ####مرحبا بكم في وقت العمل ياسر... هنا مجموعة ديال الضيوف صحفيين فنانين ممتلين تشكيليين إلى آخره من داخل المغرب والخارج...